I denne filmen ska vise hvordan du lägger en lid eller videofil ut på internet. O tenst vi ska bruke det er OneDrive som er en del av Office 365 fra Microsoft. Nässen alle nåske elever og lære, de har tillgång til denne tennisen genom sin organisationsjon. Slik ijorde det. det. Trykk på OneDrive som er en av tjenestene som er her. Jeg har allerede logget inn på portaloffice.com eller det finnes mange måter å komme inn i Office 365 på forskjellige organisasjoner sine websider. Når du kommer inn i OneDrive er det lurt å lage en egen mappe som du samler de filene du skal dele. Jeg går og gjør det etter ved å på ny, pil nedover her og velge mappe og så skriver jeg inn navne. Jeg kaller min Delt video och trycker på opprett. Så må jeg gå in och klikke mig in i mappen som heter Delt video. Den er jo for øyeblikket tom, så jeg må laste opp den filen jeg ønsker få dit. Det gjør jeg ved å trykke på knappen som heter Last opp. Välger filer. Blader fram til den jeg ønsker å laste opp. trycker for å velge filen og velger åpne. Nå avhenger dette veldig av hvor, la, hvor stor filen er i forhold til hvor lang tid det tar å laste opp den her. Så er den på mange hundre megabyte så kommer dette her til å ta lang tid. Hvis det ikke er så lang tid så er den klar innenfor ikke alt for mange minutter i denne tjenesten. Nå får jeg allerede opp på skjermen et spørsmål om å dele, men hvis den ikke kommer in så skal jeg vise deg hvordan du går fram for dela dele denne videon med andre. Du går på denne prikken foran og så går du bort och så trycker du på där det står privat. Så trycker jag på kobling som gir tillgång och trycker här på del. Så mer bestämmer om det er bare folk inom min egna organisation eller utanför som ska se. I dette tillfälle så väljer jag alla i hele världen. Och så tar jag vikt detta valget som heter tillåt redigering. Och så går jag ned och trycker på knappen bruk. Nå kan jag tryke på dene knappen som heter koper kobling. Och så trycker jag på koper O da har je en lenke som kan limes in i en nettlesser på denna måten O på den måten så vill man få op den deltate videon. Denne lenken måde da distribuere til de som skakal være motakre av filmen. Nå kan man enten spille av denne i en nettleser, eller så kan brukeren velge å trykke på knappen last ned slik at filmen kommer ned på lokal harddisk for brukeren.